ده مش انا خالف خالف راجل مش كده بقى كرسي طب ماشي يلا احط هربط الطلبات بقى ومط تعالالي يلا غريبه يا امرئ السواد يعني غير ما يتكلم ولا يهبهب ولا ما يدوش كان وانا هدان ممكن عارف احنا ربيع ده بيستعمله ازاي ده ترى ومشاوير وفسح هو وعدم ما فرفوشه كايبا اي اي كئيبة اي اي اي اي اي اي اي دلوقتي. واحد اي اي اي اي كده اي اي اي اي اي اي اي اي والعيال نزلوا كل واحد نزل ومفيش إلا هو والده طب هنعمل ايه؟ والفاشل اللي مكانه مسافر في المصيف ابن الناس لل... الطيبين ومش حاجه حاجه قدر، إدل... البطز حتى ودن واحده ايه معفن؟ حتى مغرشة سبحان الله يعني حاجه حاجه عندك الحاجه العدله يا ريت ايه الواد ما نضيف قوي يعني صح يلا عنده حد احوش قاعدين قاعدين طب ايه نعمل بقى طب نلعب ياض احنا ولا نعمل ايه دي الباسورد بتاع الفاير واحد يحدث نفسه نعمل ايه هو مسؤول عن هذا المسؤول هو هذا المسؤول عن هذا يعني عن هذا المسؤول عن من المسؤول عن هذا اشتغل من دماغي المسؤول عن انا المسؤول عن هذا المسؤول مش بره كده وسبحه هنفضل سبحه بوتل في الفيشل دهلوش امم وبعدين محطوط في الاوضه دي ولا ايه يلا انت سيكاره سيكاره اخر ايه سيكاره و انت غني لي غني لي الهبل ايه تاني بقى عند بقى ايه اللي منزل تاني بقى? من القاهرة. ده ايه ده? انا كده بقيت شربت. <تصفيق> كده بقيت سرسجي. ايه تغني الله ما فينيش نشان اهو. ايه بقى. شوف الواد بسم الله ما شاء الله ايه اللي جايبه ده? ودي اشتغل ازاي بقى? ده مخرامة. كان في حد ده, ده, ده كل ده بس متكت ده بلعبة ازاي كده سلام عليا بالله بتندهي كده محمد انتي ريحمه شكلها جديده طبعا انا مهديت الاوضه بتاعته ده أما يجي بقى همالي هو كده كده يعني يفضل لي ساعة وأبوس. والسبحة دي مش موجودة من زمان. وتغني ألمس ما فيش حتى في التلفزيون في أوضته. والساعة واقفة. وبروجي صغير. وإيه دي؟ إيه ده؟ الواد بيشرب سجاير ولا إيه؟ إيه دي؟ لامضه هم ضميرك والله او انت غني وانت غني طب الراجل اللي بره دوت مش سامع صوت يعني يا ربيع يا ربيع اه هو داخل قوي يعمل ايه الواد ده؟ ما فيش عايز الراجل ده عايز ايه؟ جاي لك يا عم جاي لك ده مش عارف ايه بيحب هو يستخبي هو في الراجل عايز ايه بقى؟ يخوف يقول لي مشوار الحاجة حاجة مش فاضي انا والله حورت في دماغي بس يلا نعم خير؟ يا انت تروح عند الحاج فواز الحاج فواز دوت في السلام تمام؟ فانت ممكن توصل بعد ساعة ساعة بس تكون هناك تمام؟ متأخرش ماشي يديك طلب وتجيبه له تيجي تمام؟ مشوار بعيد اهو طب اغير هدومي ورايح فين؟ ماشي طب معاك معاكو حاجة بنروح بيها ولا روح كده كعابي؟ على حق المواصلات يا أمم انا كده انا ما لازم اخد اتعابي واتعابي المواصلات بس يا اما اروح امام بس بس من جوه اتفق في حوار كده و... و... وبلغني في الاخر سلام ده عايز ينفخني يا عم الحاج ده عايز ينفخني انا هيزو بس ام خليه التيفي بقى يفكر ما يفكرش حاجه ترجع له سلام سلام في موقف محرج موقف محرج البس حاج غريب انا مت غير ما اتكلمش يعني يمكن إيه زي مني شكله بخيل ولا حاجه يلا لو النظام نفهم نفهم معاه خليه كل ما على كده لغايه ما يسأل مني خليه يروح لوحده هو صغير ده لسه في 39 يعني انا يعني بص هتعلق عنك واحد واحد اصبر شبو. اصبر اصبر مش عايز, عايز عايز تبعدني وخد دماغي يا عم عايز تبقى برنس كده هو انتخ ولا في حد بيكلمه برنس شريت بيتك بتبتدي تيجي من مصر بتاعك ده انا يعني هبص هحرقك يلا بقى انا حد حوش لو كنت كلمتك عايز ابقى صحيح سهله جد حق فواز قال يا حاج بقول لك ايه ما تبعت عربيه تجيب تبعت عربيه من عندك تبعت للمصلحه وانا عليها لا خليك يا باشا لا عشان تعبان بس اريك لو جاء او ماشي مسكرك ال آه. مش عايز حاجه منك يا ابن الكلب خليك قاعد كذا اللي في الضهر مطلقه لا ليلى ليلى شمو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا همم وراك على حاجة اللي إيه؟ بتتكلم وتسمعها. إيه مصاريف مش إيه؟ تروح مشوار. مشوار. أيوة يعني إيه مصاريف بتطلع تعابك دي؟ يعني إيه أنت بتجري؟ ليه بتمشي زيك زي, زي المحامي أنت، محامي طريق أنت يا ولا لا؟ مش فاهم. يا أنا أصلا أنا أحسن من البي إم كمان. ماشي حاضر، أنا اللي اتنين. أنا اللي اتنين. دماغك أنت يا. يلا يلا. يلا روح أنت يلا. يلا يلا يا حبيبي. عامل تقول لي إيه؟ أنت هتروح المشوار ده. يلا. دقيقتين وألاقيك قدام في الصالة. مفهوم؟ يلا. ابوك بكرة هنتكلم. روح يا رب انا هنا. أنا أيه أنا دي؟ الأب الغريب ده؟ طب أنا إيه؟ الـ الـ الـ دي. دي. طب... طب أنت فين يا واطي يا ابن الواطي؟ يعني أنت أنت سايبني هنا؟ وبيبقى بره بقول لك ايه انا شكلي نفسي عشان خانقتني ماشي بكره تيجي عشان خانقتني انا بدلت اكه واولع فيكم انتوا الجنين ماشي ماشي يا الغريب ده عم جاي لك انت خانقتني امال لسه الطويله دي طب اروح فين فين فين الابورد دي هجيب ع الجي بي اس هنا ولا عايزة عايزة مشا مشا مشا مش فاهم انا منطقة العبور عمرها يزوز عايز امشي امشي كل ده ما غير فلوس طب ماشي, ماشي ماشي انا ربيك بقى من اول وجديد كده واحد واحد اصبروا